Bé, bon dia de nou, eh, jo com unable conseller del Departament de Polítiques Digitals eh, i Administració Pública, eh, en tot cas abans de donar la paraula al conseller perquè faci l'acte de cluenda d'aquest acte commemoratiu, d'aquest 40è aniversari del restabliment de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya doncs uh, simplement el que volia doncs hem fet un repàs uh, on hem pogut uh, doncs inaugurar aquest acte amb el meu honorable president de la Generalitat i hem tingut un uh, diguéssim uh, agraïts doncs per els dos ponents que ens han portat des d'un detall allò en la història i a la trajectòria doncs d'alguna manera aquesta institució ja participat de manera activa allò minuciós amb el detall que segur ens han ajudat a entendre el, on som i on hem arribat i d'altra banda una visió eh, de cap a on anirem i cap a on ens hem de preparar també com a escola d'administració pública feia abans la broma amb el senyor Duarte que potser ara també haurem de ser a banda de l'escola d'administració dels servidors públics del país potser també haurem de ser de, la, de, les, de les màquines diguéssim i dels robots eh, que donguin suportament també a aquests servidors públics i per tant també potser haurem d'inferir inferir aquests principis i aquests valors també en l'àmbit diguéssim d'aquesta d'aquesta nova època que, que podem tenir. Per tant doncs, en tot cas agrair-los i agrair-los i de nou doncs, aquesta visió que ens ha donat sense cap mena una visió més completa i en tot cas sense més preàmbuls i no per això sense agrair la presència avui aquí del, del conseller doncs li donaria la paraula per fer l'acte de Cluenda. Conseller. Doncs eh, moltes gràcies eh, director. També, evidentment, doncs, agrair eh, la, la presència avui aquí també d'ex de, directors, de membres d'aquesta casa, treballadors, també acompanyen eh, doncs, membres del govern, secretària, directora general, també representants dels, dels sindicats. Bé, avui és un dia, jo crec que és un dia gran per, per l'escola, He eh, pogut tenir a primera hora doncs, el president de Catalunya doncs, obrint, inaugurant eh, aquesta, aquesta, aquest acte, doncs eh, crec que és per, per donar-li la importància que té i eh, que està tenint doncs, la celebració d'aquest eh, 40 aniversari del restabliment de l'escola. En tot cas per mi és un, és un plaer eh, un plaer i un honor poder fer, poder fer la cluenda I, i a més a més després de, de dues intervencions que només he pogut seguir eh, perquè vinc de TV3 perquè estem amb tot el tema aquest del decretazo digital eh, que m'ocupa. Però bé, bueno, he pogut seguir el final de la intervenció. Segur que també ha estat eh, molt interessant eh, la, la primera part. Crec que dues visions segurament eh, que uneixen, per dir-ho així, no? passat, present de l'escola, però també doncs, dos grans branques del pensament, no? les humanitats i la ciència, eh, i de com això doncs, afectarà i està afectant eh, a, la nostra, a la nostra societat, i que no, no ens serem aliens a cap àmbit. Efectivament, doncs avui comemorem eh, aquests eh, 40 anys del restaurement de l'escola, però cal recordar que les seves arrels són molt més profundes eh, que la transició. Eh, estan lligades al sentiment de nació, a la voluntat eh, d'autogovern i a la figura de Prat de la Riba, eh, el seu fundador. Aquest esforç de recuperació nacional, de millora del nivell col·lectiu educatiu, humà i cultural, aquest anhel d'autèntica llibertat segueix avui aquí d'en Peus. Deixeu-me també fer un incís per constatar el significat que té el que ha tingut o que va tenir eh, el, el president Terradellas restablint l'escola d'administració pública de Catalunya fins i tot eh, abans eh, que de les primeres eleccions del Parlament de Catalunya abans de l'aprovació de l'Estatut eh, i per tant en aquest sentit posant eh, i la, o fent palesa la prioritat que va tenir en aquest cas la recuperació de l'escola i el que significava per la Generalitat. En aquest sentit per dotar-se d'un doncs, instrument poderós per vestir una administració pública pròpia, catalana, moderna i modernitzadora. Una escola areva i continuadora d'aquella institució avantguardista que va crear ja l'originari Prat de la Riba. Si la història de l'escola ha anat paral·lela a l'altre país, ara oberta i en ple funcionament, ara tancada i perseguida en determinats moments de la seva història, eh, aquests 40 anys eh, transcorreguts ha estat una història de testimoniatge i d'avantguarda en el temps que li ha tocat viure, sempre oberta al món i a les innovacions en la gestió pública i oneren la incorporació de metodologies i formes de fer en la recerca de la qualitat al servei de les institucions i de la ciutadania, amb una presència internacional constant i reconeguda. Una institució en què el nostre passat i el nostre futur com a nació es donen la mà en un present que és apassionant i al qual l'escola fa front amb l'esperit innovador que sempre l'ha caracteritzat. Sempre dic que, que no som en una, en una era de canvis actualment, sinó que som en un canvi d'era, que la revolució digital en què ens trobem immersos està canviant i canviarà encara més el nostre entorn eh, més immediat, la nostra feina, la manera com ens relacionem, com ens movem, com ens divertim i també com ens formem. Primer va ser la la irrupció de la informàtica. Eh? Suposo que tots recordareu quan van entrar els primers ordinadors, eh? ja no a l'administració sinó a les empreses, a les cases, i per tant eh, el canvi que això va significar. Eh? I avui, avui ho veiem doncs, eh, bueno, doncs com un element eh, de, de progrés i d'eficiència. De, eh? Després va arribar internet i la erupció d'internet doncs eh, ha fet un salt més en aquest, eh, en aquest canvi. Doncs bé, ara ara venen les tecnologies digitals avançades. Eh. Crec que abans em feia referència a algunes d'elles. Eh, estem parlant d'intel·ligència artificial, però també estem parlant de 5G, estem parlant de, de blockchain, per cert blockchain, que aquest decretazo vol, vol prohibir eh, a nivell de l'estat, internet a les coses, i que ens obren infinitat de noves possibilitats com a país i com a administració pública per millorar no només l'eficiència en la gestió, sinó sobretot per millorar la vida de les persones, que és en definitiva la finalitat última que ens mou com a govern. No es en va que el departament que presideixo uneixi encertadament eh, aquests dos àmbits, eh, les polítiques digitals, i l'administració pública, la tecnologia i les persones perquè la tecnologia més avançada no és res sense les persones que són l'element clau per assumir els reptes i assolir els objectius que com a administració i com a govern ens hem plantejat. Per això amb els canvis en el món del treball que s'alviren treballem també en el canvi cultural, en l'adaptació constant, en la prospectiva i en el disseny d'escenaris de futur. No podria ser d'una altra manera que no ho estiguéssim fent. En aquest camí de l'aprenentatge continu tenim un gran instrument de país i és precisament aquesta escola, l'escola d'administració pública de Catalunya. Tenim unes administracions públiques plenes de talent, però és necessari que fem un pas més. Des del govern i en concret des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, estem posant les eines del canvi. Estem impulsant la transformació digital de l'administració que se sustenta en quatre pilars en les persones, en els processos, en, les, en la tecnologia i en les dades. Avui la governança de qualsevol institució, de qualsevol empresa, passa per governar aquests quatre àmbits. Segurament fins fa pocs anys no? eh, a nivell de l'administració de la Generalitat i del govern, no? doncs els dos consellers que governaven la Generalitat doncs era el conseller d'Economia no i el conseller de Funció Pública. Eh? Per què? Doncs perquè governaven els recursos econòmics i, es go i governaven les persones que feien possible fer les polítiques i desplegar les polítiques. Doncs bé, avui hem d'incorporir dues noves palanques més. La tecnologia i les dades, que són eh, vaja, imprescindibles avui per poder governar qualsevol institució, doncs hem de ser capaços eh, d'incorporar-les de forma normal també en aquesta governança de l'administració. La, una transformació que va més enllà de posar-hi tecnologia, ben és cert, si no cobra la porta a una nova manera de fer l'administració, que escolta els seus treballadors i ciutadans per igual i que els apodera, que adequa el seu model de gestió i relació i aprofita el potencial de l'STIC tant en la gestió interna com en l'externa. Són molts els projectes que ja han començat a caminar, com podria citar alguns, eh? hi ha molts, eh? però en citaré alguns d'ells, laboratoris d'aprenentatge i cocreació per impulsar projectes de transformació digital dins la pla d'administració. També eh, estem avaluant eh, tot el que fa referència a les competències digitals que han de tenir els treballadors públics per potenciar-les com a requisit o mèrit en la provisió de llocs de treball ens sembla que són eines imprescindibles. Des de l'escola, doncs, promovem una formació d'excel·lència per als professionals i directius del sector públic amb mestratges i postgraus propis o acordats amb les universitats catalanes. És el cas, per exemple, del màster en direcció pública, el màster en gestió pública o el postgrau en direcció i gestió públiques. El paper de l'escola, per tant, és i ha de continuar sent essencial com a motor de formació i de generació de coneixement perquè les persones importen més enllà dels avanços tecnològics i del gran impacte que tenen en les nostres vides tal com diu en Xavier Marcet amb les seves eh, excel·lents eh, conferències que doncs, a vegades ven a aquesta casa però també en d'altres àmbits. Com diu ell eh, les màquines eh, no tenen eh, consciència del canvi les persones sí. I això és el que fem a l'escola, capacitar a les persones. Però a més a més, eh, aquest segle XXI eh, veurà el naixement i la consolidació del que jo anomeno eh, un cinquè poder. Eh. Fins ara, Montesquieu ens va portar els tres poders clàssics, eh, després va aparèixer la premsa, eh, el quart poder, doncs eh, segurament estan naixent un cinquè poder, que és el de la ciutadania digitalment apoderada i és un poder que hem de tenir present eh, i que actua en el, en el seu dia a dia. I també hem de tenir en compte, no només des de la política, sinó també des de l'àmbit eh, de l'administració, del servei públic, que prestem des d'àmbits de, també com aquest, com el de l'escola. Per tant, l'administració la, hem d'estar a l'alçada dels reptes que planteja una ciutadania que agafa les regnes del seu propi futur. El govern català no té por d'apoderar la ciutadania, sinó tot el contrari i treballem per garantir els seus drets en l'era digital. Deia a part de la Riba, molt encertadament, que quan s'havia d'enfrontar també a eh, l'Estat en, en molts assumptes, deia la resistència de l'Estat, eh, l'avantguardisme que sempre impulsa doncs, a Catalunya serà formidable, però també és formidable la nostra força. Així ho va dir, de fet, a part de la Riba en assumir la presidència de la Mancomunitat el 6 d'abril eh, de 1914. Però escolteu, eh, hem vist molt recentment eh, com el, un govern de l'Estat eh, en funcions en període electoral per via decret express mm, aprovar, bueno, sense dada parlamentari, eh, aprovar un decret eh, que permet, en aquest cas, eh, intervenir webs, intervenir el món digital eh, sense ordre judicial eh, i emparent diguéssim, amb qüestions tan enviües i tan eh, interpretables com pot ser l'ordre públic. Eh, jo crec que en el fons aquest és un decret que el que li fa por és precisament aquest concepte de l'apoderament eh, ciutadà, de l'apoderament digital ciutadà. No? I per tant, nosaltres des del, des del govern, evidentment, eh, el combatrem a, a tots els anirets. De fet, eh, jo crec que aquest és un decret que, que situa i que va ser molt criticat eh, en el Congrés de Diputats per part de molts partits diferents, fins i tot, fins i tot eh, de partits eh, no independentistes, eh, perquè... En certa manera, eh, situa l'estat espanyol fora d'un club d'estats, eh, que serien seria doncs, el, el model europeu, pel que fa com s'ha d'entendre la relació de tenir aquest món, món d'internet, aquest món digital, amb la, amb la ciutadania i amb el poder. I en canvi el situa eh, en un àmbit més proper eh, a d'altres latituds, com pot ser eh, doncs, latituds d'estats com Turquia, Iran, Xina... No? Jo crec que aquest és un decret que, evidentment, nosaltres com a govern no, no permetrem, eh, o farem tot el possible perquè es derogui i també perquè no tingui cap tipus eh, d'influència pel que fa a les polítiques públiques que volem, que volem prestar des del govern de Catalunya. No pot ser que aquest sigui un decret que, per exemple, eh, prohibeixi eh, innovar, no? innovar amb tecnologies de registre i distribuir com pot ser el blockchain en la prestació de serveis. Ens sembla que això és portar a la decadència analògica en aquest cas a l de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Perquè no és només un tema de projectes eh, concrets eh, sobre àmbits eh, que poden, per dir-ho així, eh, doncs preocupar l'Estat, sinó que estem eh, impedint eh, doncs que en molts àmbits, com pot ser en l'àmbit documental, eh, com pot ser doncs, en l'àmbit també, doncs, evidentment, no cal dir no?, de la signatura electrònica, etc, doncs que es vulgui, es vulgui impedir eh, la innovació i que l'administració sigui un motor d'aquesta innovació. Per tant, cap decret no aturarà la innovació ni el progrés eh, d'aquest país. Actuar així és no entendre que internet i aquest nou món digital que apodera a la ciutadania és imparable com a model i voler aturar-lo seria com volgué en el seu moment, en l'època també de, de Prat de la Riba, per atendre aturar la revolució industrial. L'Escola i el Govern de la sempre han estat al costat del coneixement i de la innovació. Aquest és el nostre model. I així ho demostra la història d'aquesta institució que avui aquí doncs ens acull. Una escola al servei del canvi i la innovació. Una eina de país amb els valors de l'ètica pública i l'exemplaritat en la recerca de l'excel·lència, en la gestió pública i en l'ideari de persones al servei de persones. El noucentisme, que va ser una època que a mi m'agrada molt fer-li referència perquè va ser una època gloriosa, jo crec, eh? des d'aquesta perspectiva del coneixement, la innovació no? eh, que va viure aquest, aquest país, va posar en marxa aquesta, aquesta institució. La transició democràtica la va restablir, la va restaurar. Doncs bé, ara en plena revolució digital ha d'esdevenir una eina clau en la transformació de l'administració pública del segle XXI. Moltes gràcies eh, a tots els que ho feu possible, eh, a tots els treballadors d'aquesta casa, als seus equips eh, directius, també doncs els que heu estat eh, exdirectors eh, d'aquesta escola, i evidentment eh, tingueu present que almenys eh, des d'aquesta conselleria eh, treballarem eh, amb aquesta voluntat de situar i de continuar situant a, a l'escola d'administració pública a l'avantguarda del coneixement i de la innovació. Moltes gràcies i molt bon dia. gràcies, gràcies conseller. Abans de, de donar ja per uh, finalitzar l'acte, si jo aniria fer-li present de l'Un Obsequi, que és el llibre que es va editar, en aquest cas, en motiu del centenari, uh, farà uns anys, que... Sí, ens peu. que d'alguna manera ha donat, eh, ha donat també, ha dona un sentit allò escrupolós de la trajectòria i del pes que ha tingut precisament l'escola durant tots aquests anys. Per tant, doncs crec que és I sense més, només indicar-vos que doncs, esteu tots convidats a l'exposició doncs, que precisament avui s'inaugura, eh, diguéssim, fotogràfica, que es podrà veure, eh, com he dit, al començament de la jornada, eh, doncs, fins al que l'aquest més de febrer i que a partir de llavors serà eh, tindran per als diferents eh, àmbits de, del país i que crec que és un bon és una bona manera i una manera ràpida de copsar una mica doncs, en aquests darrers 40 anys eh, els diferents fases i els diferents àmbits que aquesta institució ha anat, ha, ha anat eh, diguéssim, s'ha anat convertint i s'ha anat evolucionant i transformant. Molt gràcies a tots i totes per ser aquí i fins la propera.